Budu mluvit o své přítelkyni. Známe se přes 10 let. Tak seznámili jsme se u řeky, ona šla po mostě, já jsem byl vlastně u řeky, na hráz... pod hrází. A tak nějak na první, druhý pohled jsme se do sebe zakoukali, zamilovali. tak jezdíme hodně na festivaly a v poslední době vlastně předěláváme barák, tak, tak jako tvoříme si budoucnost, když to řeknu. Denně se výdáme. Naposled jsme se viděli asi před třema hodinama, než jsem jel vlastně na rodinnou akci Sešlost. Pořád se hožeme. Dá se říct, že taky o budoucnosti. Tak její povaha, její obličej, její vlastně jako zhléd.